Mä haluaisin ottaa teidät mukaan matkalle ajassa taaksepäin 2000 vuotta siihen aikaan, kun Jeesus eli. Paikkana on Jerusalem ja mä toimin teidän matkanoppaana siellä ja mä olen yksi Jeesuksen opetuslapsista Pietari. Siihen aikaan niin kuin tänäkin päivänä Jerusalemissa ja Israelissa Tiimiset tervehtivät toisiaan rauhan tervehdyksellä. Shalom, niin minä niin haluan tervehtiä teitä. Shalom. Shalom. Kun saavuimme Jeesuksen kanssa Jerusalemiin, niin vähän ennen Jerusalemia Jeesus sanoi, että meidän pitäisi mennä minun ja parin muun opetuslapsen kanssa hakemaan Jeesukselle Aasi, millä hän Se tuntui meistä kovin kummalliselta, nimittäin Jeesus oli monen mielestä kuningas, ainakin opettaja. Meillähän hän oli myös mestari. Ja ajattelin, että ennemmin hänen pitäisi ratastaa hevosella tai hevosten vaunuilla, mutta Aasilla. Aasilla oli semmoinen työjuhta, millä vietiin tavaroita tai joka oli pellolla töissä. Mutta silläkin Jeesus halusi osoittaa, että hän on erilainen kuningas. Mutta silloin en oikein sitä vielä ymmärtänyt. No haimme sen aasin ja, ja, ja saavuimme Jerusalemia kohti. Siellä oli paljon väkeä. Oli juutalaisten pääsiäinen ja hurjasti ihmisiä kokoontui sinne. Ja kun tulimme Jerusalemiin, niin ihmisiä oli Jeesussa vastaanottamassa tien molemmin puolin. He heittivät Jeesuksen eteen. Kalvonnoksia ja vaatteita, ja lauloivat ja hurrasivat Jeesukselle. He pitivät Jeesusta kuninkaan. Siellä oli ihan tavallisia ihmisiä. Sitten siellä oli kirjanoppineita, ylipahtoja. Sitten siellä oli sotilaita ja vartioita. Varmaan oli vähän katsomassa, mitä siellä oikein tapahtui. Se oli hieno hetki vähän jännittävää. Jerusalemissa oli mukava tavata tuttuja ja viettää aikaa temppelissä ja, ja, ja viettää yhdessä pääsiäistä muiden kanssa. Siellä tapahtui monenlaisia asioita. Jossain vaiheessa päivää Jeesus kehotti meitä mennä valmistelemaan meille pääsiäisateria tänne yläsaliin. Ja niin teimme. Kun saavuimme tänne sitten illalla pääsiäisaterialle, Tapahtui heti yksi erikoinen asia. Nimittäin varmaan huomaatte, että mulla on tämmöiset sandaalit jalassa. Ja ihmiset kulki siihen aikaan pölyisiä teitä. Ja jalat pölyyntyi ja ennen ruokailua, kun syötiin tämmöisellä paikalla, niin kuin tämäkin on, niin piti jalat pestä Ja yleensä jalat pesi palvelia. Mutta kun me tultiin sinne yläsaliin, niin Jeesus sanoi, että hän haluaa pestä meidän jalat. Mä sanoin, että ei se ole kyllä oikein nyt mahdollista, että enemmin että, että minä pesen hänen jalat tai, tai joku palvelija, mutta että hän pesee meidän jalat. No tietysti haluaisi niin tehdä ja, ja niin hän myös teki. Hän sanoi myöskin, että se joka teistä haluaa olla suuri, olkoon toisten palveluja. Silläkin hetkellä, jos haluaisi opettaa meille jotain, mitä on lähimmäisyys, se on sitä, että että ollaan hyviä toisille, me palvellaan toisiamme, me autetaan toisiaan. Sen jälkeen me käytiin ateriaalle. Siinä syödessämme, niin Jeesus sanoi yhtäkkiä yllättävän asian. Hän sanoi, että, että hänen hetkensä on tullut taivan kohta ja yksi teistä tulee kavaltamaan hänet, tyymään, hänet ihmisille, jotka saattavat hänet pahaa. Oltiin tietysti hirveän hämmästyneitä. Ja, ja, ja, ja, ja ihmeessä, että kuka se meistä voi olla ja enä se vain ole minä ja, ja siitä käynyt kova, kova keskustelu. Myöhemmin sitten kuulin ja ymmärsin ja näinkin sen, että, että, että tosiaan yksi meistä, Juudas, kavaisi Ehdoksen. En oikein tiedäkään ymmärrä, miksi Juudas niin teki, mutta se oli osa Jumalan suunnitelmaa. No, sitten jossain vaiheessa iltaa Jeesus otti leivän ja siunasi sen ja mursi sen ja jakoi meille. Ja samoin hän otti viinin siunasi sen ja jakoi sen meille. Sitä sanoi, että Syökää tämä ateria hänen muistokseen ja, ja Tehkää niin tästä eteenpäin Ja niin me olemme tehneet Hetten aikaa vielä siinä olimme Ja sitten Jeesus sanoi, että, että Nyt on aika että Lähdetään rukoilemaan Läheiseen puutarhaan Siinä on Järjestelmän ulkopuolen rinteessä Siinä kasvoi kauniita puita mennään sinne rukoilemaan yhdessä koko porukka. No ei siinä ole mitään erikoista, useinkin rukoilemme yhdessä ja niin lähdimme nytkin. Saavuimme tänne puutarhaan ja Jeesus vaikutti jotenkin, kun Ani Jeesus oli kauhean rauhallinen ja, ja luottavainen ja levollinen, niin nythän vaikutti jotenkin kauhean surulliselta ja ahdistuneelta. En muista koskaan, että Jeesus olisi ollut samalla tavalla. Ja, ja hän myös, ja sanoi meille, että, että, että, että rukoakaan hänen kanssaan. Hän meni vähän syrjemällä ja pyysi meitä tässä valomaan hänen kanssaan. Ja, ja tahdoimme niin myöskin tehdä. Olla hänen tukenaan. Mutta kyllähän te tiedätte, kun on jo pitkä päivä takana tapahtunut monenlaisia asioita. Jännittäviä ja, ja mukavia, monenlaisia. Ja on sitten syönyt ja on jo hämärää, niin alkoi väsittää Koko ajan nukahdimme. Ei millään pysynyt hereillä. Els tuli muutaman kerran meidät herättämäänkin, että, että pysykää nyt hereillä ja valvokaa hänen kanssaan. Hän tarvitsee meidän tukea. Kyllähän te tiedätte, kun jos te olet itse ahdistuneita tai murheellisia, on jotakin surua tai pelottaa, niin on mukava, että on joku läsnä, joku on siinä vierellä. Jeesus toivoi meiltä sitä myöskin, mutta me ei kyllä pysytty millään herätä. Sitten viimeisen kärin Jeesus tuli meitä herättämään ja sanoi, että no niin, että, että herätkään nytten ja että että, että, jaksan, että sitten valvoa hänen kanssaan. Mä olin kauhean pahoillani ja mä sanoin, että kuule, että, että en mä häntä kuitenkaan tule jättämään eikä pettämään, hän voi luottaa siihen, että mä seisoo hänen rinnalla aina kaikkialla. Jeesus katsoi mua silmiin ja sanoi lempeästi, että voi kuule Pietari vielä tänä yöllä, ennen kuin on aamu ja kukko laulaa. tulet kolme kertaa kieltämään hänestä. Tulet kolme kertaa sanomaan, että et edes tunne, tunne hänestä. Mä että ei, ei se, ei se, minä Pietari, ei, ei niin, että minun voi luottaa. Niin kuvittelin sillä. Siinä puhuessamme kaukaa rinteestä oli jonkin aikaa näkynyt iso joukko ihmisiä. Nyt se tuli koko ajan meitä lähemmäksi. Soidut näkyi jo selvästi ja, ja kuului ääniä, joka kertoi, että siellä oli ainakin miehillä oli mukana keihäitä ja miekkoja. Se on kolahtelua kuullut. Siinä oli selvästi oli, siinä oli vartioita ja, ja, ja sotilaita ja muuta väkeä. Ja aivan etunenässä. Tuli yksi meistä Juudessa. Hän tuli suoraan meitä kohti, Jeesusta kohti ja suuteli Jeesusta koskemaan. Se oli merkki näille muille miehille. Ne tiesi, kenet ne ottaa kiinni. Silloin mä ajattelin, että nyt mä pidän lupauksen ja taistelen. Estän heitä ottamasta Jeesusta. Jeesus voi vaikka karkuun juoksemaan silloin, aikaa, kun mä estän. Mutta Jeesus sanoi, että ei, Pietari, ei noin. Ei väkivaltaa. Se pitää tapahtua minkä pitää tapahtua. Ja Jumala ja mikä on ennustettu. Siinä vaiheessa pelko valtais minut ja muut opetuslapset. Jeesus paransi sen yhden palvelijan, jota oli että on nyt jo lyödä pois juostessani. Kuulin vielä, kun hän sanoi, että miksi, miksi te olette tulleet ottamaan minua kiinni täällä yön pimeydessä niin kuin jotain roistoa tai ryöväriä? Miksi te olette häntä kiinni päivällä Jerusalemissa, kun ollaan oltu tekemisissä? Ei ne sanonut mitään. Jäin siihen lähelle kuitenkin katsomaan, mitä tapahtuu. Ajattelin, että ei nyt kuitenkaan petä Jeesusta, että Seuraan tilannetta ja josko voisin vaikka jotenkin puuttua asioiden kulkuun ja niin auttaa auttaa Jeesusta jopa, jopa niin kuin vapautumaan. Lähtivät viemään Jeesusta erään paikkaan. Tuonne sisälle ylipapin talo he veivät Jeesuksen ja minä jäin tähän ulkopuolelle nuotion ääreen lämmittelemään. Nimittäin Jerusalem on aika korkealla paikalla ja siellä on öisin kylmä ja talojen sisäpiolla saattaa olla tulia palamassa, missä voi ihmiset lämmitellä ja tavata toisiaan. Siinä tulin ja siinä oli yksi palvelija nuotiolla ja tuo palvelija kysyi minulta, että ei, etkö sinä ole niitä Jeesuksen, Jeesuksen opetuslapsia ja täytät ihan tutulta. Sanoin, että ei, että, että tokihan kaupungilla on ollut ja seuraamassa monenlaista, että ehkä siellä olen tavattu, mutta muuten, muuten en. En tosiaankaan tuntua. Palveluja tyytyy vastaukseen ja ajattelin, että, että jos nyt jäisin kiinni, niin minut otettaisiin ehkä, ehkä sitten vangiksi myös, tai sitten en voisi muuten auttaa Jeesusta. Yö kului ja yritin tiedustella, mitä tapahtuu. Kuulin kuullut sen, että Jeesusta kuulustellaan ja pahoinpidellään. Mutta, mutta tarkempiin en sitten saanut selville mitä mitä tapahtuu. Tota tapahtuu? Myöhemmin kuulin sen, että Jeesus oli viety pilatuksen ja Herodeksen luokse ne oli roomalaisia tällaisia vallanpitäjiä siellä mutta mutta sillä hetkellä olin epätietoinen Jossain vaiheessa meni kaksi palvelijaa ohi, ja heillä oli leipäkori kädessä ja minun alkoi nälty pyysin heitä leipää ja puhuessani heidän kanssaan niin he sanoivat, että hei että Sinulla tuominen Galilea on murre, että taidat olla sitä Jeesuksen porukkaa. Vähän näytät muutenkin tutulta ja, ja sen näköseltä. Sanon, että ei hei, että, että olen kyllä sieltä kotosin ja, ja, ja, ja sama tavalla. me ollaan kaikki sieltä päin, että nyt kyllä henkilöstä henkilöstö. Säikäden jo, että ne siinä paikalla. Työ alkoi kulmaan jo aamua kohti, ja, ja sitä meni yksi partia oli. Hän oli ilmeisesti samoja, jotka oli olleet Jeesut ottamassa kiinni siellä puutarhassa. Hän huomasi minua, että sanoi, Hei, että sähän taidat olla sitä porukkaa, porukkailta. Miten sä täällä teet, että, että, että olet siellä, vähän taisin nähdä sinut siellä, siellä, siellä puutarhassa. Säikätun, että nyt, nyt jäin kiinni ja puusin lujaata. en tunne koko miestä. Ääneni varmaan kaikuu vielä talojen kiviseinissä, kun auringon ensimmäiset säteet osuivat minuun ja kuulin, kun kukko laului. Silloin muistin sen, mitä olin sanonut, mitä oli sanonut minulle, Pietari, vielä tänä yönä kun on aamu ja kukko laulaa. Se on kolme kertaa kieltä edes tuntelasi kuoli. Tuo ymmärtäminen oli tosi raskasta. Tuli todella surulliseksi ja taisi tulla itku. Lähdin pois paikalta hämmentyneenä ja Niin, Pietari, se varmasti oli raskas paikka. Se oli. Minä, Maria, Jeesuksen äiti. Muutamat muut naiset olimme seuranneet tapahtumia läheltä. Minä halusin tietää, mitä minun pojalleni tapahtuu. Jeesus oli edelleen tuolla pilatuksen palatsissa kuulusteltavana. Aika oli jo mennyt pitkään. Minä olin jo huolissani, mitä siellä oikein tapahtuu. Vihdoin pilatus tuli palatsista ulos hän kysyi kansalta hän sanoi kansalle, että en minä löydä tästä miehestä mitään syytä. Mielestäni hän ei ole tehnyt mitään pahaa. En minä voi häntä tuomita mistään. Aina silloin pääsiäisjuhlien aikaan oli tapana, että maaherra vapautti yhden vangeista. Ja niin nytkin Pilatus tuli ja kysyi kansalta, tahdotteko te, että minä vapautan tämän Jeesuksen? Hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Mutta kansa huusi, ei Jeesusta, päästä parappas, vapauta mieluummin parappas. Parappas oli pahamaineinen roisto, jota monet ihmiset pelkäsivät. Mutta siitä huolimatta kansa halusi vapauttaa mieluummin hänet, kuin Jeesuksen. Pilatus sitten kysyi, no mitä te sitten haluatte, että minä teen tälle Jeesukselle? Väkijoukko huusi kovalla äänellä. Ristiin naulitse hänet. Ristiin naulitse. Niin Jeesus päätettiin naulita ristille. Hänet tuotiin tuolta palatsista ulos hänelle annettiin oma painava ristiinsä, jota hänen piti kantaa. Se oli niin painava, että hän lyhistyi sen painon aluun. Hän ei jaksanut sitä kantaa. Niin ohi ohikulkenut mies pakotettiin auttamaan. hän kantoi ristiä sinne kolkatalle saakka. Ja seurasimme perässä. Lähdetään mekin. Tänne Jeesus sitten tuotiin, tätä paikkaa kutsutaan kolkataksi, eli pääkallon paikaksi. Se oli ihan kamalaa, mutta on edelleen vaikeaa edes puhua. Samaan aikaan Jeesuksen kanssa tänne tuotiin kaksi rikollista, ristiinä olittiin hänen oikealle. Ja Toinen vasemmalle puolelleen. Paikalla olleet sotilaat ja vartijat pilkkasivat Jeesusta. Ja nauroivat hänelle. Ja he heittivät jopa arpaa siitä, että kuka heistä saa Jeesuksen viitan ja kuka kengät. Tällä tavoin he nöyryyttivät ja häpäisivät häntä. No toinen niistä ristiinnaulituista roistoista, hänkin pilkkasi Jeesusta. Hän sanoi, jos sinä kerran olet Jumalan poika, niin kuin olet kaikille väittänyt, niin astu nyt alas ristiltä ja auta itseäsi ja meitä, jos sinä jotain kerran pystyt tekemään. Tässä toinen roisto suuttui ja... Sanoi, olen nyt hiljaa. Sinä itse tiedät, että sinä ja minä olemme tehneet pahoja tekoja. Olemme tehneet rikoksia, joista meitä rangaistaan. Olemme täällä ihan omien tekojemme mukaan. Mutta tuo mies tuossa meidän keskellämme, hän ei ole tehnyt yhtään mitään pahaa. Sitten hän sanoi Jeesukselle, Anna anteeksi minun pahat tekoni, muista minua, kun pääset valtakuntaasi. Jeesus katsoi miestä ja sanoi, minä annan sinulle anteeksi. Totisesti, ja tänään sinä olet minun kanssani taivaassa. Sitä ristillä ollessaan Jeesus puhui myös minulle ja yhdelle opetuslapselle, joka oli paikalla. Hän sanoi tuolle opetuslapselle, katso, tuossa on sinun äitisi. Ja osoitti minua. Minulle hän sanoi, katso, tuossa on sinun poikasi. Me meinanneet ymmärtää näitä sanoja. Mutta Jeesus tarkoitti sillä sitä, että meidän pitäisi pitää huolta toinen toisistamme. Olla yhdessä ja lohduttaa ja tukea toisiaan. Tuntui ihan ihmeelliseltä, että sellaisellakin hetkellä Jeesus jaksoi huolehtia meistä läheisistään. Iltapäivän tullessa maa rupesi tärähtelemään. Me tuli aivan täysin pimeää. Silloin Jeesus huusi, Jumala, sinun käsisi, minä uskon henkeni. Ja sitten hän kuoli. Me itkimme ja ihmettelimme, että näinkö tässä nyt sitten kävi. Tähänkö tämä kaikki päättyy? Illan tultua Jeesuksen ruumi otettiin ristiltä alas. Häntä lähdettiin viemään läheiseen kallioluolaan luomittuun hautaan. Haudan suulle vieritettiin valtavan suuri ja painava kivi. Tämä oli sen takia, että haudalle tuli myös sotilaita ja vartioita vartioimaan hautaan. Jeesus oli nimittäin elämänsä aikana sanonut, että hän nousisi kuolleista. Sotilaat tulivat vartioimaan hautaa sen takia, etteivät Jeesuksen opetuslapset pääsisi varastamaan ruumista ja sitten väittämään, että Jeesus olisi noussut haudasta. Minä ja ne muut naiset, me lähdimme kotiin, lukitsimme oven. Heitäkin pelotti. Tapahtuukohan meillekin nyt jotain sen takia, että me olemme Jeesuksen seuraajia? Lukkojen takana me itkimme ja surimme yhdessä. Mutta muutaman päivän kuluttua, sunnuntai aamuna, me päätimme lähteä käymään vielä siellä haudalla. Halusimme jättää Jeesukselle viimeiset jäätäiset. Lähdetään mekin hauta. Se oli aivan ihmeellistä. Me tulimme haudalle. Linnut lauloivat ja aurinko paistoi kirkkaasti. Ei ollut tietoakaan siitä perjantain synkkyydestä ja pimeydestä. Jo kaukaa me näimme, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta. Me ihmettelimme, että mistä oikein on kysymys. Mitä on tapahtunut? Ja meitä vastaan tuli kirkkaasti sädehtivä enkeli. Me pelästyimme. Mutta enkeli sanoi meille. Naiset, älkää pelättä. Ei Jeesus ole enää täällä. Hän on noussut kuolleista. Hän elää. Minkään kiireesti kertomaan tämä uutinen myös opetuslapsille. Ja niin me alkaa lähdimme. Kerroimme opetuslapsille sen, mitä olimme itse nähneet ja mitä enkeli oli meille kertonut. Muistan vieläkin sen, kun naiset tulivat sinne meidän piilopaikkaamme, missä me olimme kaikki peloissamme ja ihmeissämme ja, ja, ja hämmennyksen vallassa. He tulivat kuin tuulispää, silmät pyöreenä. Puhetta tuli paljon, kädet heilui, en oikein heti ymmärtänytkään, mitä he puhuvat, ajattelin, että mitä oikein on tapahtunut, mikä, mikä on yhtäkkiä tämmöinen niin suuri muutos ja sitten ymmärsin, mitä naiset kertoivat. Lähdin itse tarkistamaan, oli pakko lähteä. Tosiaan, hauta oli tyhjä. Sieltä oli lähdetty varmaan suuren säikähdyksen vallassa nimittäin sotilaat, jotka olivat Tosi luotettavia, olivat jättäneet jopa kypäränsä kaikki kaikkia, lähteneet karkuun ja hauta oli tyhjä. Näimme Jeesuksen vielä monta kertaa sen jälkeenkin ja minulle jäi yksi tapaaminen erityisesti mieleen. Olimme nimittäin lähteneet opetuslasten kanssa kalaan ja kun saavuimme rantaa kohden, niin siellä oli rannassa, siellä oli Nuohti mies. Siinä oli heti jotain tuttua, mutta, mutta en tunnistanut heti. Sitten kun tulimme lähemmäs rantaa. niin nyt tajusin, että siinä on Jeesus. Hyppäsin veneestä, vesi oli ja siinä kohtaa matalaa. Kahlasin rantaan ja menin Jeesuksen luokse. Hän kysyi minulta kolmat kertaa. Pietari, rakastatko minua? Tiesin kyllä, etten voi rakastaa samaa tavalla kuin Jeesus. Jumala rakastaa. Mutta sanoin, että rakastaa. rakastaa niin kuin ihminen vaan voi rakastaa. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän antaa minulle ja kaikille muille tehtävän. Tehtävän viedä pääsiäisen ilosanomaa eteenpäin kaikille ihmisille maailman ääriin saakka. Ja sitä me lähdimme tekemään. Ja sitä on tehty edelleenkin kymmeniä vuosia, satoja vuosia, tuhansia vuosia maailman ääriin saakka. Ja sen takia tänäkin vuonna me saamme viettää pääsiäistä. Me saamme iloita siitä, että hauta oli tyhjä. Me saamme iloita siitä, että Jeesus oli voittanut kuoleman ja hän elää. Lauletaan tässä tyhjällä haudalla vielä laulu Lensi maahan enkeli. Lensi maahan enkeli, joutui saampi tuulka. Suuren kiven lievitti hän syrjään haudan suulta. Suuren kiven lievitti hän syrjään haudan suulta. Kivelle hän istahti, puhui iloisesti. Je Jeesus nousi haudasta ja elää ikuisesti. Jeesus nousi haudasta ja elää ikuisesti. Jeesus taivaan kunninnas tuon vallan voitti. Jälkeen pitkän perjantain näin pääsiäinen voitti. Jälkeen pitkä perjantai näin pääsiäinen ääinen koitti. Niin kuin taivaan enkeeni, mekin iloitsen. Saamme rientää kertomaan nyt, elä Jeesuksemme. Saamme rientää kertomaan nyt Haluamme kiittää teitä yhteisestä pääsiäismatkasta ja toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja iloista pääsiäistä. Hyvää pääsiäistä! Hyvää pääsiäistä.